Hej älskling. Nej, nej det var inte så jag tänkte. Jag tänkte att vi kunde liksom träffas och prata. Jag vet inte, på fredag kanske? Nej jag tänkte bara att vi kunde vara hos mig. Ja, det, det låter bra. Då, då ses vi.